Тут жила мати Тетяни Довженко. Жінка забрала її до себе, тому що квартира руйнується. Місяць тому на стінах з'явилися нові тріщини, тягнуться від підлоги та до стелі. Стіни осипаються. Воно все у нас рушиться, тут страшно на Воно все у нас руйнується. Тут страшно перебувати. У нас повністю прогнили всі балки. Воно далі все це падає, все це руйнується. В туалеті все вже повністю прогнило. Не сьогодні, так завтра воно просто завалиться. Тут діти. Нам пропонували гуртожиток, але гуртожиток недоцільно нам, тому що у мене мати, їй треба постійний догляд. Підлога у квартирі просідає, під нею підвальне приміщення. За словами Тетяни, там згнили балки. Вот ці стойки, що стояли буквально менше року тому назад. Зараз знову способствується обвалу, рушиться взагалі з дуже великою скоростю, от взагалі вже повністю. Попали ці стойки. Некоторі падають. Вот тільки сусіді знову підложили доску, щоб воно хоч як то В будинку обвалюється ділянка другого поверху, прохід до квартир. Під ним газові труби. Сьогодні балкон знову сипався. Тетяна Довженко каже, що він може впасти на труби та пошкодити їх. В квартирі на другому поверсі близько 25 років живе Ігор Панфілов. Три роки тому в кімнатах обвалилася стеля. Під час дощу дах протікає. Тут все, і поли, і всі стіни. «Тут все, і підлоги, і стіни, і дах, усе валиться, а я сам не зможу зробити, я інвалід. Буде дощ, буде литися, ось там лється в кухні». Заступник директора департаменту ЖКГ Олександр Рєпін телефоном розповів, що ремонт у аварійному будинку... ...проводити недоцільно. Квартири приватизовані, власники самі несуть за них відповідальність. «Ситуація нічого не змінилася. Це аварійний будинок. Мешканка... Будинку нет такого понятия. Есть понятие «співвластник». Там все квартиры приватизированы. Вся проблема была в том, что когда они купляли эти квартиры, они видели, что купляли. И с какой-то надеждой, что город все відремонтує. Город своим бюджетом не повинно капіталізувати приватную власність. У 2020 році Тетяна Довженко зверталася до виконкому Миколаївської міськради з проханням надати квартиру її матері. Проти листом від 30 грудня 2020 року їй відповіли, що у житловому фонді квартира відсутня. А черговість надання жилих приміщень визначається часом взяття на облік. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.